Traian Vesescu îi răspunde lui Adrian Nestase. De ce ar fi fost condamnat fostul premier Emierajan? Fostul premier Adrian Nestase a lansat acuzații dure în direct la România TV. Nestase a vorbit despre condamnările sale sub despre presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnuri ale oamenilor politici importanti. Nesta se consideră Comisia Europeană, dar sublinierei pe Traian cu vinovaci de condamnurile sale. Fostul presubliniere dintre, Traian Besescu, a intervenit în direct la România TV subliniere i-a spus că nu are nicio legătură cu acele condamnări. Mai mult, Besescu i-a indicat lui Nestase cine ar fi fost cei care ar fi contribuit la condamnarea sa. Eu cred ce subliniere i acum mai sunt complete controlate. Ne stase, sublinierea îi întrebe colegii din PSD care l-au turnat. Eu nu l-am begat la subliniere cerie. Îmi era sublinierea ijen, copiii nu subliniere, trise întâlneau sublinierea, ii vorbeau, a spus Băsescu. Mai mult. Besescu, a lansat un atac dur sub la adresa procurorului Codru Codrucolaru Codru de la CSM e Opanaram. În ea sunt gânduși toci -toc sub sunt sub control. Trebuie curcat sublinierii secția de procurorii a CSM. A mai spus Besescu.